السلام علیکم سامین کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے اللہ آپ کو حص و امان میں رکھے ہم ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے موضوع کو چنا مل رہی اس پہ ہم نے بات کر لی شخصیات کی احاطہ کر لیا کبھی کسی کوئی سیاسی امور کے اوپر ہم نے ڈسکس کر لی لیکن آج یقینی اس بات پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک برننگ ایشو ہے پاکستان کے لیے اور وہ سچی بات یہ ہے جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں وہ ہے جو قرآن میں مجید میں موجود ہے اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے حبیب کہتے ہو ان سے کہ ان کی تمہارے اور اس کی اللہ کی کھلی جنگ ہے جنہوں نے ربا کا معاملہ کی ان کی ضروریات اور ان کی جو معاملات ہیں وہ اس قدر تنگ دستی کا شکار ہے کہ ان کو لوٹنے والے پھر آگے بڑھتے ہیں اور آج قرضہ اسکیموں کے حوالے سے جو آن لائن سسٹم چل رہا ہے اس میں لاکھوں لوگ سفر ہو چکے ہیں حکومت کو خواب خرگوش سے جاگنے کی فرصت نہیں ہے اور لوگ ترے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں لٹے جا رہے ہیں میرے ساتھ خدام الخرق کے ایک رہنما صدیقی صاحب موجود ہیں السلام علیکم صدیقی صاحب وعلیکم السلام بارت صدیقی بارت صاحب بارت کیا معاملہ کیا ہے جس پہ اتنی اہاکار کیوں ہے یہ بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کی دعوت کا اور آپ نے بلایا آج دیکھیے اس حوالے سے ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ہماری لوکل تنظیمیں کام کرتی ہیں ایسی بہت سی کمپلینز ہیں کہ آن لائن جو اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں موبائل کی اور وہ آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تک قرض دیتی ہیں مختلف نیت میں چار پانچ ایپس ہیں بر وقت ہے ایزی لون ہے پی کے لون ہے اور بہت سے ایسے آ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ آرگنائز کرائم ہے اور اس کو آن لائن ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا فیس ہے یہ کہ جو بظاہر تو سود کا کاروبار ہے لیکن بیسیکلی یہ لوگ بلیک میلر ہیں اور اگر آپ نے اب ہمارے پاس ایک مثال ابھی موجود ہے کہ ایک عمران صاحب ہمارے پاس یہ نشار ٹاؤن سے انہوں نے رابطہ کیا ہماری لوکل تنظیم سے وہ کیس ہمارے پاس آیا کہ انہوں نے تقریباً چالیس ہزار کا لون لیا لیکن اس لون کو واپس کرنے کے کرتے انہوں نے ایک دو جگہ سے اور لون لیا اور وہ لون واپس کرنے میں تقریبا پانچ لاکھ روپے وہ ادا کر چکے ہیں اور چالیس ہزار روپئے کا لون اپنی جگہ کھڑا ہے تو بیسیکلی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بلیک میلر گروپ ہے جس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے اور اداروں سے بات کی جائے اب ان کا طریقہ واردات بڑا یونیک ہے جو ابھی تک پاکستانی عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام رکھا ہاشمی صاحب نے بلایا ہمیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ اپلیکیشن میں جائیں گے آپ کو یہ ان کے پیڈ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ایڈس آپ دیکھتے ہیں آن لائن وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں فوراً قرضہ آپ کو لے رہے ہیں تین منٹ میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ آئیں یہ اپنا فام فل کریں یا ہماری ٹرمز کنڈیشن ہے ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو لون ٹرانسفر ہو جائے گا ہے, ہوتا یہ ہے طریقہ ہے واردات کے آغاز ہوتا ہے ان کے ایپلیکیشن پلے اسٹور فون کے پلے اسٹور میں جائیں اس میں اینڈرائڈ آپ اپنا کو okay ایکسیپٹ کر لیں اس کے بعد آپ کی اماؤنٹ ہوتی ہے اماؤنٹ آپ نے سلیکٹ کر لی پھر آپ نے ٹائم پیریڈ بتا دیا کہ مجھے فورٹی ڈیز کا چاہیے نائنٹی ڈیز کا چاہیے ون ایٹی کا چاہیے یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد آپ کو دو سے تین منٹ میں کال آ جاتی ہے اس کال پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی, آپ نے اپنا ہمیں جو ہے نا جیس کیش نمبر دے دیں یا اکاؤنٹ نمبر دے دیں تاکہ آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں اب عمران صاحب جن کا کیس آج ہمارے پاس آیا انہوں نے چالیس ہزار کی اماؤنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ون کا ان تھا اس کے اندر تمام ٹرمز کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کو کال آتی ہے عمران صاحب کو کال آئے گی کہ جی آپ کا چالیس ہزار کا لون اپروو ہو چکا ہے آپ اپنا جیس کیش نمبر دے دیں انہوں نے اپنا نمبر دے دیا ان کو چالیس کی 40 کے بجائے بتیس ہزار روپئے تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ ان کو ٹرانسفر ہوا انہوں نے کال کی انہوں نے کہا جی میں نے تو چالیس کا دیا تھا یہ آپ نے آٹھ ہزار میرا کہاں چلا گیا انہوں نے کہا جی یہ آپ کی پہلی نے کارڈ لی سروس چارجز ہیں اور فلاں فلاں کی, ہیں, کی ہوتی ہے بینک ہے یہ انہوں کہ آٹھ ہزار تو سر دس تھی ان کو محروم کر دیا ان سے سے کے نام انہوں نے محروم کر دیا فردر انہوں نے بتیس ہزار روپے کے لیے اب ان کا ڈیز کا ٹائم تھا انہوں نے کے اندر یہ پے بیک کرنا تھا اور آن لائن ان کو لکھا آیا تھا کہ آپ نے ون پرسینٹ انٹرسٹ کے ساتھ یہ واپس کرنے ہیں ہوا یہ کہ آٹھویں دن عمران صاحب کو کال آنی شروع ہوگی کہ جی آپ نے ہم سے لون لیا ہوا ہے اور آپ یہ اس کو واپس نہیں کر رہے تو آپ کے خلاف جو ہے ہم کاروائی کریں گے انہوں نے کہا جی میرا تو آپ کے پاس ون ایٹی ڈیز کا ٹائم ہے تو میں آپ کو ایک سو دن کے بعد واپس کر دوں گا پیسے اس کے اندر ہی واپس کر دوں گا بتیس ہزار انہوں نے کہا نہیں جی آپ اپنے جو ہمارے ساتھ ٹرمز کنڈیشن آپ کی ہماری تھیں آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا آپ فارم جا کے ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں وہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ نے ہر آٹھویں دن ہمیں جو ہے پیسے پے کرنے ہیں انہوں نے کہا جی ایسا تو مجھے بتایا ہی نہیں کیا نا آپ نے میرے سے کال پہ بات کی انہوں نے کہا جی آپ ٹرمس کنڈیشن طے کر لیں ہماری جا کے دیکھ لیں بہرحال ان کو بہت پریشانی ہو گئی اب وہ یہ کہنے لگے کہ یار میں نے اگر یہ چالیس ہزار روپئے آپ سے لیے تھے جس کے مجھے آٹھ ہزار کا تو آپ نے سارے دس ہی مجھے نقصان دے دیا کاٹ کے بتیس ہزار دیے تو اگر میرے پاس آٹھ دن کے لیے میں نے لینے تھے تو میں کیوں لیتا آپ سے مجھے تو ضرورت نہیں تھی کہ آٹھ دن کے لیے میں آپ سے بتیس ہزار روپئے لے کے تو اپنے آٹھویں دن میں آپ کو پے کروں جبکہ کہ آپ ایک سو اسی دن کا وہاں پہ مجھے کہہ رہے ہیں مختصر یہ کہ جناب ان کی ادھر ڈبیٹ شروع ہو گئی بحث شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ آپ اپنا واٹس ایپ چیک کریں انہوں نے واٹس اپنا چیک کیا تو ان کو ان کی فیملی کی ان کی وائف کی ان کے بچوں کی ان کی بیٹی ہے ایک بڑی وہ کالی جاتی ہے اس کی اور ڈفرینٹ قسم کے ان کی فیملی جو گیلری کے اندر فوٹوز تھیں وہ ساری ان کو واٹس اپ آئی ان نمبر سے اور پھر ان کو کال آئی کہ جی آپ نے اپنی تصویریں دیکھ لی ہیں اب ہم آپ کو جو ہے اور آپ کا سارا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر ہو چکا ہے آپ کا پورا موبائل ہمارے کنٹرول میں ہے اگر آپ ہمیں جو ہے یہ پیسے نہیں دیتے کل جو کو اور آپ کو جو ہے آپ کی فیس بک آئی ڈی ہمارے پاس ہے اس کا لاگ ان ہمارے پاس ہے آپ کی فیس بک آئی ڈی ہم ہیک کریں گے اس کو ہیک کر کے اس کے اندر چیزیں ہم اپلوڈ کر دیں گے اور ہم یہ آپ کو نہیں آپ دیتے تو آپ کو اس طرح سے بلیک میل کیا جائے گا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے اگر آپ کی میری کوئی ٹرمز کنڈیشن ہے تو آپ میرے خلاف عدالت میں جائیں عدالتی کارروائی کریں قانون کے اندر آپ کام کریں لیکن نہیں انہوں نے کہا جی عدالت کو تو آپ چھوڑیں لیکن آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو آپ کو یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا بہر یہاں بات مختصر ختم ہو گئی اچھا آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کیا ان کو کوئی ریگولیٹ کیا ہوا کسی اتارٹی نے کہ یہ سوتا کاروبار کر رہے ہیں لوننگ کر رہے ہیں اور حالانکہ پنجاب اسمبلی نے آرڈیننس جاری کیا تھا سپریم کورٹ میں بھی یہ صورتحال گئی اور پھر اس کی تو بڑی سخت کرائم ہے یہ تو تو ان لوگ اتھارٹی نے اس کو ریگولیٹ کیا ہے جی دیکھیے بہت اچھا سوال ہے ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن جب کوئی دو لوگ کرتے ہیں کوئی کمپنی کمپنیز آپس میں کرتی ہیں تو اس کی ریگولیٹنگ ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ فیڈرل اتھارٹی ہے وہ ہی ان کو ریگولیٹ کرتی ہے لیکن بد یہ ہے ہماری کہ ایس سی سی پی اس وقت بالکل سوئی ہوئی ہے اس کو نہ اس چیز کا نہیں لوننگ کے حوالے سے تو میں نے سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک جب تک جو بینکنگ لون جو ہے ایس سی سی پی کے تحت نہیں ملتا کرتا یہ تو ایک ریگولیٹ جو ہے وہ بینکنگ سسٹم ہے پورا ایک پیرل نظام اس کو انہوں نے یہ جو جو نوسر بازار ہیں انہوں نے متعارف کروایا ہے اس میں تو ان کو اسٹیٹ بینک نے اجازت نہیں دی ہوئی میرا خیال جو میرے علم میں بات ہے جی اسٹیٹ بینک بھی اس کو ریگولیٹ کرتا ہے لیکن اسٹیٹ بینک اور ایس سی پی دونوں ہی آپ کو پتا ہے پاکستان کا قانونی نظام یہاں پر وہ اس کو ایکٹ نہیں کر رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہاں پہ غریب طبقہ رقشے والا ریڈی والا کوئی درزی کوئی موچی بچارہ وہ سارے پھنس گئے ہیں ان لوگوں سے ہماری ہمارے پاس ابھی بھی تقریباً آپ سمجھ کہ جی یہ علاقے میں مسئلہ ہے یہ فلاں بندہ ہے اب ایک بندہ جس نے پانچ لاکھ پے کر دیا اور اس کا چالیس ہزار وہیں کا وہیں کھڑا ہے تو آپ سوچیے کتنی بڑی نوسر بازی ہے یہ یہ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے اچھا ایک اور بات ہے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے وہ کم از کم سامین کے لیے بھی یہ کیا یہ کون سا کرائم بنتا ہے یہ تو بیسیکلی آپ کے اگر موبائل سے ڈیٹا چوری ہوتا ہے اس کو ہیک کیا جاتا ہے اسے لے لیا جاتا ہے ان کی اجازت کے بغیر تو یہ تو کرائم ہے ایسا ہی اس کے اوپر سے کچھ لوکلیں تو آپ خود ہی ان کو جو ہے نا دیکھیں ہم آپ کے اس میں جو ہے نا آن لائن کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس فیس بک کا کنٹرول نہیں ہے واٹس ایپ کا کنٹرول نہیں ہے یہ فورن کنٹرول ہے سارا لینا چاہیے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اسپیکٹیویٹ ہو کے سوٹو سو نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگوں کے ساتھ غریب کتنے لوگ اس ہیں ان کے جی دیکھیے بات, بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس سینکڑوں جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں متاثرین موجود ہیں ہمارے نیٹ ورک میں جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں لیکن ہم یہ اسکرین پہ آپ لوگ نمبر دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر ہمارے پاس ایک حل موجود ہے ہے ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں تو جو لوگ اس میں متاثرین ہے ہمارے ان, ان ای میل کے اوپر یا ہمارے اس کانٹیکٹ آفس کے نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں آپ ہمارے ساتھ جڑیں تو ہم اس کا آپ کو کوئی حل بتاتے ہیں انشاءاللہ تو کیا طریقہ کار آپ کا ہے کیسے آپ اس کو لون کو ان کے گریونسز کو ریڈریس کریں گے ان کا مسئلہ حل کریں گے کیا آپ کو طریقہ کار ہوگا جی دیکھیں اس کو ڈیفینیٹلی کسی قانونی طریقے سے ہی ٹیکل کیا جائے گا اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک ہمیں اچھا ڈیٹا چاہیے اچھا ایک شخص کوئی اگر لون واپس نہیں کرتا اور یہ ریگولیٹ بھی نہیں ہے تو کیا کیا نقصان دے سکتے ہیں اس پہ وہ ان کو کہتے ہیں بھی نہیں okay. اس میں دیکھیے بالکل یہ آپ سب کے لیے viewers, یہ بات ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکتے بلیک میلر گروپ ہے یہ اور کوئی آپ کو یہ نقصان نہیں دے سکتے عدالت میں یہ نہیں چاہ سکتے آپ کے خلاف بالکل آپ بے فکر ہو کے ان کو انکار کر دیں کیونکہ یہ تو کہا, کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جی ہاں بلاک کر رہے ہیں ایف اے میں نے کہا جو ایسا تو نہیں ہے دیکھیے ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر پاکستان میں اگر کسی کا آئی ڈی بلاک ہونا تو وہ نادرا اتھارٹی ہے اس کے لیے جی جی آپ کا جو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے آئی ڈی بلاک نہیں کر سکتا ایسی آپ کو بات کرتا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز آپ کی بلاک نہیں ہو رہی کوئی آپ کو گھر سے اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا کوئی منہ میں نہیں ڈالتا آپ نے بے فکر ہو کے ان کو کہہ دیں کہ جی میں نے آپ کے پیسے دے دیے ہیں آئندہ آپ پہ تو دل کرتا ہے کر لیں باقی اب ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ شاء آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ریمیڈیز ہمارے پاس ہیں اچھا یہ جو یہ ایک گروہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ایک دو تھے لیکن قسم کی آن لائن بہت سی درجنوں میرے سامنے آئی ہیں اپلیکیشن ہر آدمی کو یہ ایزی پیسہ طریقے سے آرام سے پیسہ آ جاتا ہے نا اس میں اس میں کوئی محنت بھی کچھ نہیں کرنی پڑتی اور پیسہ بھی آ جاتا اور سادہ لوگ لوٹے جاتے ہیں ان کو یہ پھر انہوں نے ایک گیم یہ کی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو کال سینٹر سے انہوں نے رابطے کیے ہوئے ہیں ان کو ان کی سروسز ہائر کی ہوئی ہیں وہ فون کرتے ہیں کچھ انہوں نے اپنے بدماش رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ تھریٹس کرتے ہیں گالیاں تک بخ دیتے ہیں اور بڑی ہارش ورڈز ایکسچینج ہوتے ہیں تو یہ ایک اس کی صورت حال ہے میں نے بلکہ آج مجھے خبر بھی ملی تھی کہ ایک نوجوان جس کا نام حمیر ہے تو اس بیچارے کا وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے بیچارہ تو وہ بیچارے کو چھتیس ہزار اس نے لون لیا اور وہ پانچ لاکھ روپئے ادا کر چکا ہے اب تک جی پانچ لاکھ روپئے ادا کر چکا ہے لیکن اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہر ہفتے وہ کچھ نہ کچھ رقم دیتا رہا کبھی دس ہزار کبھی پندرہ ہزار کہیں بیس ہزار چھتیس ہزار کا اس نے پانچ لاکھ روپئے ادا کر چکا لیکن جان نہیں چھوٹ رہی اس کو تڑیاں بھی لگ رہی ہے تھریٹس بھی مل رہی اس میں بس یہی ہے کہ آپ سب جو متاثرین ہیں اس کے اندر آپ سب سے پہلے تو حوصلہ کریں اور ان سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکتے نہ آپ وہ بلیک میل کر سکتے आपने जितने पैसे लिए थे आप उसका तीन चार गुना इनको वापस कर चुके हैं आपके पास सबूत मौजूद हैं کسی عدالت میں جائیں گے کسی اتارٹی کے پاس جائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سکتے ہیں اور ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں آلریڈی اچھا جی اس کے اوپر جو ہے ان شاء اللہ اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ لیں گے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے سب سے پہلے ہمارے اس سامن یہ ایک بڑی اہم بات کی صدیقی صاحب نے انہوں نے اپنی خزاں الخلق کے حوالے سے آپ کو پلیٹفارم مہیا کر رہے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان ناسوروں کو جو سماج کے ناصور ہے پیراسائٹس ان کو کہا جائے تو بہتر ہے یہ وہ جو برڈ سکرز ہیں ان کو ہم نے انشاءاللہ کٹھے مل کر جلد لڑنی ہے ان کے ان اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا ہم انشاءاللہ متحد ہو کر یہ جب تک غریب آدمی عام آدمی وہ آدمی جو جو لون لیتا ہے وہ غریب آدمی ہی ہو سکتا ہے خود سرمایہ دار لون اس طرح ان لوگوں سے نہیں لیتے تو آپ جڑے اور متحد ہوں تاکہ ان کی بدماشی کو اور ان کو نکیل ڈالی جا سکے اب آپ سے اجازت میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ جی میں آپ تھینکس فل ٹو تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ علیکم علیکم